Бізнес зможе забути про перевірки, якщо купить поліс професійної відповідальності. Зараз можна вже буде звільнитися від одного типу перевірок, але влада хоче таку концепцію поширити і на інші види перевірок. Одним словом, у цьому ролику детально обговоримо про заміну концепції від перевірок і кошмарення бізнесу до страховок і відповідальності по страховках внаслідок завдання порушень. Детально все це обговоримо, тому додивляйтесь ролик до кінця і обов'язково пишіть свої коментарі після того, коли Переглянути ролик, оскільки мені цікаво почути вашу думку, що ви про це думаєте. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. 6 жовтня у Верховній Раді прийняли досить прогресивний законопроект 3361. Його вже проголосували. Залишилось тільки підписати президентом. Суть цього законопроекту полягає в тому, що замість перевірки пожежників ви зможете. Пройти аудит і купити страховку. Якщо відбувається якась надзвичайна подія, то всі завдані збитки компенсує страхова компанія. Концепція буде виглядати приблизно так, що той бізнес, який хоче купити страховку, звертається за державним чи приватним незалежним аудитом. Внаслідок цього аудиту бізнес отримує комерційну пропозицію по вартості страховки. Відповідно, якщо бізнес добре підготовлений на випадок пожежі, то відповідно страховка буде дешевша. Якщо бізнес погано підготовлений, то страховка буде дорожче і таким чином держава хоче ринковим методом вплинути на те, щоб бізнес дотримувався вимог пожежної безпеки. Ну, знову ж таки, якщо, не дай Бог, щось станеться, то все має покривати страховка. Концепція, насправді, досить прогресивна, і вона мені дуже навіть подобається. І більше того, мені подобається те, що у нашої влади вже зараз є думки, що якщо концепція себе добре покаже... То аналогічну концепцію можна буде застосовувати і до всіх інших видів перевірки. Купила страховку, перевірок не боїтесь, оскільки все буде покривати страхова компанія. Поки що, звичайно, що незрозуміло на що потенційно це зможуть поширити, але сподіваємося, що ця концепція і буде надалі розвиватися, адже в нас є дуже-дуже багато видів перевірок: Держпраці, податкова, Держпродспоживслужба і багато інших десятків видів перевірок. Почнуть, скоріш за все, звичайно, що розширювати на ті сфери, де може бути завдана якась. Значна суспільна небезпека, ну, наприклад, досить часто ми в засобах масової інформації можемо побачити, прочитати, що внаслідок якогось там весілля харчування в ресторані отруїлося десятки людей, і їх було госпіталізовано. Очевидно, що в даному випадку, скоріш за все, якийсь ресторан не дотримався санітарних вимог, і внаслідок цього багато людей отруїлося. Було б непогано, якщо б в ресторані були страховки, і ці люди, які отримали збитки внаслідок недбалості ресторану, могли б отримати повну компенсацію по. Ринковій ціні, а не просто пару копійок, і це страховка могла б покрити. Та й так само насправді з податковими штрафами, адже досить часто наш бізнес думає не про те, як займатися бізнесом, а залагоджує проблеми з податковою або намагається попередити проблеми з податковою, наприклад, так, як зараз маємо з касовими апаратами і з єдиним податком. Вроді би, по закону можна не платити і не ставити касовий апарат, але податково щось крутить, вертить. Якби була страховка, то навіть питання таке б не піднімалося. Знову ж таки, якщо вам потрібен програмний касовий апарат, щоб. Уникнути якихось проблем. Лінк на чекбокс є в описі до відео. Всі ми добре розуміємо, що зараз без юриста розібратися з десятками складних питань і нових законів досить важко. Та й більше того, скоріш за все, ви дивитесь це відео саме тому, що хочете розібратися і детальніше розуміти закон. Тому спеціально для вас, як ви вже знаєте, я приготував курс сам собі юрист, який стартує чітко по графіку 29 жовтня, де ми будемо намагатися вам пояснити, як розуміти закон, і будемо обговорювати чотири основні блоки: аудит бізнесу, що треба перевіряти щоб не мати проблем. Фінансовий моніторинг, як працювати з банком та з новою поштою, а як вирішити проблеми, якщо вони вже сталися. Будемо говорити обов'язково про договори, адже кожен з нас підписує договори чи в бізнесі, чи в реальному житті. Тому обговоримо, на що, звичайно, потрібно звертати увагу. І будемо говорити про типові судові справи, адже досить часто ми в реальному житті, чи простий громадянин, чи бізнес, стикаємося з судовими справами. Що ми будемо робити? Ми візьмемо реальні справи, з якими до нас звернулися клієнти, покажемо проблему, покажемо, Покажемо, яке рішення ми прийняли, які документи готували і найголовніше покажемо, до чого все це привело. Для чого вам це потрібно? Щоб ви могли аналізувати свою ситуацію детально і прийняти правильні рішення. Одним словом, сам собі юрист, кількість місць обмежена, тому переходьте за лінком в описі до цього відео, бронюйте місце, чекаю вас 29 жовтня. Ну, рухаємося далі до концепції заміни страховок замість перевірок. І вже зараз в Верховній Раді розглядається досить незрозумілий для мене закон, який має збільшити штрафи за те, що ви займаєтесь незаконно підприємницькою діяльністю. Цей закон мені зовсім незрозумілий, зараз поясню, чому. Насправді, на практиці майже нікого не штрафують за те, що ви незаконно займаєтесь підприємницькою діяльністю. Тобто, ця норма мертва, простими словами. А її ще хочуть реформувати і збільшити штрафи. Я вважаю, що взагалі не потрібно збільшувати штраф, а потрібно скасувати цю норму, оскільки вона по своїй суті є дурною. Той бізнес, який по суті, починає з дому і, наприклад, вдома там своїми руками людина щось робить для того, щоб спробувати розпочати свою справу, ну, об'єктивно, штрафувати таких людей сенсу немає. По-перше, їх майже неможливо знайти, а по-друге, краще нехай вони стараються, забезпечують себе роботою і пробують створити свій бізнес, і навпаки, йти якось до них і штрафувати їх буде неправильно, оскільки це відбиває бажання в людини займатися своєю справою. Більше того, коли людина розвине свою справу, вона сама дойде до того, що їй потрібно реєструвати бізнес тому що треба підписувати договори, треба наймати працівників, треба мати довідку про доходи, треба відкрити рахунок в банку, треба отримати офіційний платіж від контрагентів, тому це само з собою з часом приходить в нормального бізнесу. Ходити шукати таких людей і пробувати їх штрафувати абсолютно сенсу нуль. Більше того, ми з вами добре знаємо, що зараз діє мораторій на проведення перевірок і майже нікого не перевіряють, тільки перевіряють деякі такі вузькі питання і паралельно до того, держава звітує, що вони збирають найбільшу кількість податків за всю історію України. Причому діє мораторій, тому чи є сенс скасовувати цей мораторій і намагатися дожати там пару відсотків доплачених податків, а бізнесу буде страшно, бізнес будуть кошмарити і будуть мучити. І таким чином, ще навпаки, коли скасують мораторій і повернуть перевірки, може виникнути так, що податки почнуть платити менше. Тому, звичайно, що в цій концепції краще не повернути перевірки, а краще дати можливість бізнесу застрахуватися від потенційних порушень, щоб страхові компанії покривали можливі збитки. Одним словом, на цій позитивній. Обов'язково пишіть мені свої коментарі і діліться, що ж ви взагалі думаєте про концепцію заміни перевірок на страхування. Я думаю, що це досить класна концепція. І обов'язково нажимайте на екран на моє наступне відео, де я говорив про первинні документи для бізнесу. Вам цей ролик буде корисним. Побачимось в наступному відео.